درس اليوم بالمكياج كيف نرسم ملامح شخصية تلفزيونية معروفة. يلا نبلش. ممكن تحولينا سوبرمان. <تصفيق> عشرات الجوائز في حملة بلو افتح واربح. شو يا اختي انا بقرا عني عشرات الجوائز في حمله افتح جمع واربح مع بلو كل التفاصيل على صفحات بلو عرب في انستغرام تيك توك فيسبوك بلو سيد من جمعنا فهمتي <تصفيق> لا لا لا مش مجمع ولا حرف